난내희봉그보다좋지않거든그래고뭔눈마테이마단히녹랑여가되게그래서나요강아여자만사는건가나아무스야에강에동복을하게왜롯을하게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 當的呀門呢對不起湯測試湯母媽沒說啊。哦。呀姐都你個呀龍的三米的風啊落波。呀龍的沒沒借的。幾殺了唄當呢。哦都啊阿不哥弄這步樣個。呀是落個他透的步樣嘛啥呢什麼說哇哇沒。 ეეღდლვეალბაებ ე ს ი ლ ბ ი ე ბ ბ ი ლ ა ო ე ბ ა ა დ ც დ დ ლ ა დ დ ბ ბ ა დ ა დ ბ ა ლ ვ ა დ დ ლ ბ ა ბ უ დ დ ა ბ ვ ვ ვ ო დ ა დ დ დ ა จีลาบคาอีอะรัสละขัดไว้มานะมาซะอิเดกอซังนีนะคัดคาจีลาบคาอีโอ๋คังให้คันดีเลยโอ๋พี่น้องเอ้ยนำเจ้าสิถึกกันจมเกโอ๋นี shadow m amigo 我的床啊四個一碗三個一碗三個一碗三個一碗三個一碗三個一碗三個一碗三個一碗三個一碗洗澡這次吃得好啊好啦 anna win matcha hmm ayo lah pad de douce le penna start spring do it membrane jom go pharmacy leka nam mai jiu le long le ngine nam go dang te da te mgo annye hong de hanbang da ja nole da de mure de kha di yong hanbang ge ge phát Wo được anh đ đỡù xuân mà nào gửi người ta nhưng là trắng là sợ tưã làả mới chỉ cắt 5ều hết là chú thuuân chỉ lắmuân chỉ cả mà x u ố n သွာနော်မစုံမအီလေဘတ်ဆက်စပ်န냐ဝါဆောင်အနော်မရှဲအီလေ哦အိုးအိန္ဒိယအမုန်းဘါကိုဒွိ့အီမေမအီယားယ tangte dre apupga a ya men na wa me xi ayo zambe xi le le chaw nga beti ja jun li nang nang be me ga dung ja dikha nga de chong yo ngno de sa sa pre ga ma ba tangte pre ge a ithwa a lam ni gumlang dang ge thanina o ina ye nga ga dwa ga pakha ri ga da shol ga mri तो मेशी मेगुदा खल्लम नोमा वंगदे या सो वंग सॉरी गुड रंग खा यो ओ मया तो मे खल्लम नो बखा लियान आ जब जब हम खत भन सलामे या या हागा खल्लम उंगे ब ສະຫຼາມິຂັດມະນູສະຫຼາສະຫຼາມິໂອກາງໄປນະນານະສະຫຼານຄັດວາມາອີໂອກາງລະດອກຄັນມະຄັດແກໂອສະປຣິງດ້ວຍນະນະຕະນານະຢາສະປຣິງແມກຄອຍຢາບລຸກດັງຍາວວັງແກສະຫຼານຢູ່ມີກົມມະຄັດມົງກັນດິງມີກົມມະຄັດແນໂອນາດນະຂັດນະຄັນດອກມະຄັດນະນະດບັງວ່າຊັງນະອະທັງທ โอ้ไม่ชูไม่ชูตะกะบินบกัดสลานายอกบะขัดเกตุซึตปรูสซะนกัลรนาอีวังงันดัมคังงาขัดลำโอขัดนับกึบเกสลานคุกมาสนท